السلام عليكم يا صباح الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه اخواتي حبيبي متابعيني الغليين بحبكم جدا جدا في الله شكرا على كل كومنتاتكم الحلوة على الفيديوهات اللي فاتت شكرا على كل لايك بتحطوه للفيديو بتدعموه بتخلوه الفيديو يترشح لناس تانية ألف ألف مليون شكر للناس الجديدة اللي انضمت لعيلتنا عشان تكبرها أكتر وأكتر يارب أكون عند حسن ظنكم شكرا للناس اللي حبت القناة من أول يوم وبتتابعها لحد دلوقتي ألف مليون شكر أنتوا السبب بعد ربنا في اللي احنا وصلنا له وإن شاء الله بيكم وليكم هنكمل بإذن الله اول حاجة بقى ايه نسمي الله كده وندخل على المطبخ بتاعنا لقيت الادراج بتاعت التلاجة زي ما انتم شايفين كده لا تصر عدو ولا تصر حبيب فقلت لأ ما بتدهيش بقى آه انا اجيب بقى ايه الادراج دي واطلحها كده بقى واجيب الصابون بقى بتاعي وال... والسبونش بقى ونعمل رغاوي كده ونحس ايه بجو ايه بقى نضافة. تمام اولا الصابون السائل اللي انا بستخدمه بزود له شويه خل او ليمون عشان عايزه احس بريحه نظافه طالعه من التلاجة بتاعتي انا بقالي فتره كنت ساهيه عنها فزي ما انتم شايفين كانت عاملة ترسبات بقى او حاجات في الادراك كده. فقلت لا لا لا ما بديهاش اخدها كده وديها شطفة ايه نظيفة. تمام? وهسيبها بقى ايه? اه تتصفى كده على جنب. اه تاني حاجة انا عندي مثلًا الارفف بتاعة التلاجة. في بيبقى ارفف متسخة جدا جدا زي الرافل انتم شايفينه ده. بيبقى الولاد مثلًا موقعين صوص عسل اسود اي حاجه فالحاجات بتجري بقى في الجناب انا مهما نظفت طبعا على الوش لكن الحاجات بتترسب ما بين البلاستيك وما بين الرف فلا آه بجيبه بقى كده وبخلعه خالص من الاطار اللي هو البلاستيك الابيض ده وبتعامل مع ان هو بقى لوح ازاز او لو انتم عندكم اكريليك مفيش مشكلة. تمام? آآ آه وبفضل انضفه كده زي ما انتم شايفين عشان احس ايه? ان الرف ما بفروش بقى ايه اي التساخات تعمل لنا بكتري حاجة مش لطيفة. تمام? زي ما انتم شايفين كده. ونصطفه شطفة ايه? حلوة. تمام? وبمسك بقى ايه الاطار اللي هو البلاستيك الابيض برده ببتدي برده ان انا انضف فيه تنظيف عميق آه هتسالوني ليه بقى انا دخلت على التلاجة والفيديو اللي فات كان فيه تنظيفات للباسكتات اعزكم الله ففي حاجات كده في حركه بتحصل في المطبخ هقولكم لكم لكم كل ده هيبان لكم في المفاجاه في اخر الفيديو كملوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم زي ما انتم شايفين كده بنعمل تنظيف عميق للتلاجة هنعمل اكلة اول مرة اعملها على القناة هتعجبكم جدا جدا بس خليونا في اللي احنا فيه دلوقتي. آه طبعا لما التلاجة بتاعتي بقى ببقى عايزه انضفها وانا حاسه ان هي مش متسخه قوي بجيب ميه دافيه او سخنه واحط فيها خل اي بقى حاجه منظف اي حاجه بستخدمها في المنظفات يعني احطها تمام وابل الفوطه بتاعتي زي ما انتو شايفين كده واعصرها يعني تبقى مندية بس سخنه وامشي بيها على الارفف اللي مش متسخه قوي مجرد لما في حاجه لازقه كده مع السخانة بتاعة الفوطة بتطلع معايا على طول زي ما أنتوا شايفين كده وببقى مجهزة فوطة نظيفة نشفة زي ما أنتوا شايفين كده وبعيد على كل اللي أنا عملته بالفوطة الثانية بحيث إن الفوطة المنديّة بطلع بيها أي تسخيد والفوطة النشفة بترجع لي الدنيا إيه بتلمع. بعدين ابتديت إيه أحط المفارش بتاعة التلجة بتاعتي رصيت الحاجات اللي كانت في التلجة وأنا كنت قصدة إن أنا أفضي التلجة من اي حاجة ممكن تبوز الا بقى الحاجات اللي لسه صلاحيتها جديدة. ودي الرف والأدراج بتاعت التلاجة سايبينها بتتصفى زي ما انتم شايفين اول ما هتأكد ان هي اتصفت. هرجعها زي ما انتم شايفين كده. الرف الاخير عندي ده هو اللي كان ضايع بصراحة عشان كل حاجة بتقع من فوق عليه هو. فده اللي كان محتاج ايه تنضيف قوي. يلا بقى نروح نشوف هنعمل اكلة ايه النهاردة? جبارة. حطيت معلقتين كده كبار من السكر يتكرملوا على النار المفروض ان انا هعمل استردانوف بالخلطه بالطريقه اللي مكتوبه هنا تمام غير الطريقه اللي انا عايزه اعمل بيها وهنا مكتوب ان احنا هن هنحمر الشرايح بتاعه اللحمه وبعد كده هنحط عليها بصلايه متوسطه مفرومه نطبخها لمده 10 دقائق بعدين بقى نفرغ الكيس بتاع الماجي ده ايه ملي مل من الماء ونحط معاها وخمسين جرام من المشروم وانا ما عنديش مشरूम فهقول لكم هعمل ايه دلوقتي السكر لما يكرمل هنزل بقى ايه بالبصل بتاعي هبتدي اقلب قبل الكراميل بتاعي او السكر يكرمل اكتر ويمرر ماشي قلبت البصل بقى بتاعي بسرعه بسرعه عشان الكراميل بتاعي ما يمررش معايا تمام بما اني ما عمديش بقى مشروم فقررت ان انا ايه اه اقلب الاكله بالبصل كله يعني تمام فعندي بقى 3 4 بصلات كده حجم وسط قطعتهم جوليان زي ما انتم شايفين تمام ونزلت عليهم بالمعلقتين بتوع الـ الـ الـ السكر اللي كرملناهم. تمام بتبقى طعمها تحفه مع اللحوم البصل الكرمل بيبقى حلو قوي قوي قوي تمام هنفضل بقى نقلب فيهم كده لحد لما يدبلوا هوريكم بعد كده ايه بقيه ايه الخطوات بتاعي. عادةً الطبق ده بيتقدم جنب رز أبيض بس أنا قررت أعمل البطاطس المهروسة أو الماش بوتيتوس دي تحفة تحفة هبعملها لكم في فيديو منفصل بقى وأوريكم الطريقة بتاعتها بالظبط عاملة إزاي تمام ونسيب بقى البصل بتاعنا يعيش حياته ونكمل بقية الوصفة بتاعتنا وفي الوقت بتاعتي نزلت بمكعبين من الزبدة وهنزل بقى بمعلقة من الزيت كده عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش نزلت بقى دلوقتي بحوالي كيلو إلا ربع من اللحمة اللي هي اللحمة بتاعة البوستيه مقطعاها شرايح كده تمام ده حوالي كيلو الا ربع ونزلت بقى ايه على الزبده بقى بتاعتي وهفضل اشوحها بقى لحد لما تاخد آآ لون كده بتاع التحميل اللون بتاع اللحمه ابتدى يغير هنزل بقى ايه بفلفل اسود براحتي بقى وهنزل بملح بس مش هفكر عشان التتبيله بتاعتنا وننزل بقى ايه بالبصل المكرمل بتاعنا كده زي ما احنا شايفين نبدا بقى ايه نقلب الكلام ده كله طبعا ادرا وصف لكم الريحه عامله ازاي رهيبه رهيبه ده نص لتر من المية عشان افضي فيه المغلف بتاع ماجي بس انا مش آه مش هفضيه دلوقتي هعمل تركايه كده وخليكم معايا والميه بتاعتنا بتسخن اتفرج بقى ايه على الجمال بتاع اللحمه بصوا عامله ازاي ولا الريحه والطعم تحفه كده لوحدها من غير اي حاجه تانية. بما ان ما عنديش كريمه طبخ بس عندي علبه القشطه دي هفراجة بقى معيكم هنا كده تمام? ونبتدي بقى ايه? ندوب كده. نبتدي نقلب القشطة كده كويس ونفتتها كويس جدا جدا جدا. تأكدنا إن القشطة دابت ننزل بقى ايه بالخلطة بتاعتنا كده. نبتدي بقى ايه نقلب في الكلام ده وندوبه كويس جدا. اثناء التقليب هنلاحظ ان القوام بتاعها عمال بيتقل تمام هنفضل بقى نقلب فيها كده لمدة خمس دقايق على نار متوسطة عشان الصوص بتاعنا يتقل معانا الصوص بتاعنا اهو تقل احنا مش عايزين قوامه زي قوام البشاميل يا جماعة ده جاست صوص بس عايزة لكم ان القشطة اللي حطيناها لو عندنا قشطة لبن عادية حتى يعني تمام نقلت الصوص في حتة تانية خالص وخلت لونه تحفة تحفة تحفة اللحمه الجميله بتاعتنا ومع الصوص بقى ونبتدي ايه ننزل بقى ايه واحده واحده كده شايفين الجمال اهو بقى ايه نقلب الاجرام ده يا الله يا الله على الجمال يعني اظن الكلام يعني مش محتاج اقول عليه كلام شايفين اللون عامل ازاي والشكل واكيد حاسين الطعم اكيد عامل ازاي يعني والله نفسي تدوقوا معايا الطعم عامل ازاي مفيش مشروم ايه المشكلة البصل المكرمل يسدي يعني والله العظيم بصوا عامل احلي كلام ومدي لون وطعم خرافي طبعا في المرحلة دي دوقوا الملح بتاعكم اذا حابين ان انتوا تظبطوه بس انا دوقته وطعمه خرافي تمام <hesitation> أه وهوريكم بقي الشكل النهائي بتاعنا وقت التقديم عامل ازاي اظن يعني الشكل واضح يتحدث عن نفسه مش محتاجه اتكلم عنه كتير ولا اتكلم عن الصوص البني اللي يخبل ده و اللحمه وسواها مع المش بوتيتوس برحتنا جدا جدا ابتكروا يعني انا ما كانش فيه مشروم حطيت بصل كرملته حطيت قشطه ما فيش كريم الطبخ يعني اعملوا بدايل يا جماعه تمام بصوا عايزه اقول لكم الطعم يعني كان مجرم فظيع ولا شويه الصلصص دول يا لهوي مخليين الموضوع في حته تانية خالص خالص خالص بجد بجد جربوا الوصفه دي بطريقتي هاتوا المغلف بتاع وامشوا على الخطوات بالظبط بصوا هتدمنوها تحفة. وطبعا لو وصلتي معي في الفيديو ما حد هنا متنسينيش بقى في لايك كومنت حلوة زيك كده. ويلا بقى نشوف الريفيو الجامد بتاعنا هيعجبكم جدا جدا جدا. يلا بينا. عاوزة اقول لكم ان رجعوا كده في الكومنتات بتاعة الفيديوهات اللي فاتت هتلاقوني دايما اي فيديو بشغل في المبخرة. سؤال دايما بيتكرر ايه انواع البخور اللي استخدمتيها وكانت حلوة. اه فطبعا ملقتش بقى ايه. رد قوي ولا قاطع الا ان انا اجيب لكم البخور اللي بستخدمه من الماجد للعود بصوا يا جماعه في انواع بخور كتيره جدا في الغالي وفي الرخيص وفي كل الانواع كلهم حلوين وكلهم بستخدمه بس حاليا وفي الفترة دي الماجد للعود عامل تخفيضات والتخفضات دي توصل لحد خمسين في المية فلما لقيت ان التخفيضات دلوقتي بدأت في الماجد للعود قلت ده يبقى وقت الريفيو بتاع البخور اللي جايباه من عنده بصوا بقى الفخامة والشياكة والاناقة دي اسمها دخون الشيوخ بصوا العلبه بتيجي كده ومعها المعلقه وبصوا بقى البخور فظيع العلبه يعني هنا ساصمت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل بجد ده كنز عندك في البيت تخيلي بقى كده تحطيه وعندك ضيوف جبت المبخرة بتاعتي والفحم السريع الاشتعال وجبت المبخرتين وهبتدي بقى اشغل النوع التاني ده اللي هو قدامكم ده ده الشيوخ اما النوع ده ده اسمه عود البيت عايزه أقول لكم أن عود البيت ده برضو رحتو تحفة عود البيت ده ثمانية وعشرين جرام حالياً في التخفيضات عامل خمسة وتلاتين ريال أما دخون الشيخ عامل حوالي سبعة وثمانين ريال بعد الخصم تمام؟ فبجد العروض بتاعة الماجد رهيبة تحفة تحفة لا تفوتكم الحق عليها ونبخر بقى البيت بتاعنا كده ويلا نحضر المفاجأة بتاعتنا أنا كده رايحة فين الشاطر ينزل يكتب لي حالاً حالاً حالاً يقول أنا رايحة فين ايه ها, ها ها ايوه طبعا اللي عارف مطار الملك خالد هيبقى عارف ان احنا كده في طريق المطار وان شاء الله مسافرين بس وبستعوذكم بقى تقولوا يا ترى يا ترى الطياره بتاعتنا هتطير على فين واشوفكم في فيديوهات تانية جديده وباي باي